هاد الصلاه شحال دايرين هاد داير. هي 12 12, ميضر. ميضر. 12 ميضر. فوق هي. 16, الاسمية, مزيان هاد هذا خير الحمد لله عارف الثمن وهادوك هاد هاد 16 هذا هاد السوق هو داير 260 ريال، [SpeakerC] بارك الله فيك، [SpeakerC] بارك الله خير هذاك، إيه كاينة 60 50 50؟ آه 60 درهم و50 درهم، آه، 65 يا سيدي، آه كاسكيطة السروال كينام 110 جوردن كندا زارا من كنشاوير 110 زوينه آه. هذا موديل قلتي السميه ديال ما دي زارا شركه جديده كاملين من زارا شيم اييه زارا جوردن شورت ديال ل اونصومبلاج اه لا كوست ناي فين هذا لاكوس هذا شحال داير لاكوس هذا دايره 170 درهم 1000 درهم جميع هذا عندك هذا هذا هذا الشيء اللي الجديد هذا 150 150 في هذو زوينين في جميع الوان الثمن من بسين. <تصفيق> داك 60 درهم 60 درهم هذوك سري ولاد قلت لك كنخدموا في الجنوب تنبيعهم 60 درهم جميع درهم هذاك هذاك درهم في جميع 1700 درهم تحتك ارجع تحيه الاقاليم الصحراويه تحيه لكم من هذا البلاصه هذه <متحدث> الله اياه القاميز هذا اه هذا شحال الثمن ديالو بغا يديروا 170 170 درهم 170 درهم والله الا مرخص هذه ستين 60 درهم 60 درهم هذه 70 درهم 70 درهم هذه 150 درهم هذا 200 درهم هذا درهم هذا 500 آه. تارقية. تارقية. درم. آه. هادو درم. آه درم. اللي درهم إيه. بارك الله هذا شحال؟ هذا 600 600 هذا 600 600 350 450 على حسب الثوب على حسب الثوب اي انا شفت على, على حسب الثوب بار ايوا وهاد هذه هذه هذه راه بحال فيها بحال القميجة هي ماشي قميجة هي ايوا السروال ديال السروال ديال ميات درهم هذا واحد 350 350 350 هذا درهم هاي. 100 درهم 100 درهم هذا البيضه هذه هاد البيضه هذا 300 درهم 300 درهم 300 درهم كاملين 300 درهم جري جري درهم فين 80 درهم 80 الله يرحمك خويا غير هاد داكشي راه كاين درهم ميت درهم هادوك هادشي هذا 50 درهم 50 آه اه. درهم درهم كلشي موجود الله يحفظك هذا شحال هذا درهم 1000 درهم الف درهم هذا ايه هاك و هادوك الجيران هذوك الجيران معاهم حتى هي <سؤال> <يب>. اه شويه نعطوها هاك الله يرحم الوالدين كاين ميتاب هذيك هنا هذا تيدكت تيدكت بخور ديال اليونان هذا اه وشحال ت و اسمه ديالو شحال دابا دابا طالع دابا كدير 120 درهم 120 هذا 60 درهم راه خويا تنقرا كلا وهو هذا داير 100 درهم كاين داير 3000 هذا فهمت؟ كاين ايه كاين هذوك النقره 925 كيدير 300 درهم هذا الكبار هذا اه ملي كيبدا من 150 درهم ايه هذا 800 درهم تبارك الله هذا خاتم داير 800 درهم لا اه قلت لك دير 100 درهم 100 درهم هاك كاين 100 درهم 150 و 300 درهم هاك آه يعني حد 300 درهم كاع زينو شحال دايرين هادو اللي معلقين هادو اللي منهم بغيت 3500 100 وال سروالها بغيت 170 درهم الدراعه والسروال الغامق 170 درهم 150 فهمت 175 حق حق 175 درهم ما غليتي ما غليتيش شويه سلام ها ما غليتيش شويه وهاد هادي هادي شحال دايره هادي اللي برا هادي منين هادي اللي معلقه هنا السروال ديالها سبعة آلاف ريال. سبعة ريال. سبعة هادي لغات؟ هذه سبعة آلاف ريال. هذه آلاف. بارك الله. شتا فينا. على آلاف. ما ريال. بارك الله يا رب. وهذا 2500 ألفين ألفين ريال. عادية. آه، كيك. والله. زيانة أودا سي سلامه أشدينا ليك على هادو سراوي هادو مية آه، درهم آه. الله, وعدينة وعدينة وعدينة الله رحمه بارك وعدينة. الله فيك... وردي. كيف اذا نصور الاورو والدولار هو اللون ولا كيف كيفاش تخرج الفلوس لا لا هذه يا اصلا هي فوطه اصلا جاي فوطه هذه هذه حدا اه بغيت تصور شنو الحجية؟ يعني هذي ماشي للبيان؟ ماشي للبيان. اه كيفاش زعما؟ عطاوني 13 الف ريال ما بيتهاش. عطاوني 13 الف ريال ما بيتهاش. والله إلا بصحتك. كيفاش زعما مخليها؟ منين ولا؟ هذيك من يامات وصلني جا. اه. كانت عندو وبقات. وبقات هنايا. بقيت عامل ليها. اقسم بربك راه عمري عرفتها بلي فوطة. لا راه فوطة اصاحبي راه مني دخلت ضربت عليها بان ليها فوطة. <تص> والله إلا ما كنشوف ما كردش البلد ما لا لا لا لا لا لا الجديد الجديد؟ لك معه ما نقول لك مليون ما نقول لك جوج، 4000 ريال قال درهم، اللي قال لك؟ 4400 4000 يعني خديتها ب درهم لا 4400 علاش حيت صحتك, صحتك خويا قلبني ولا شوف شوف دابا على زوين كانت البياسة جاية راه لك سنين منها تلوحها آه صافي هل القاميزات شحال دايرين قامس 600 ريال الصون ثلاثين درهم 300 درهم الصون خويا عندك لي بغا شي حاجه يجي يتقدم مرحبا بيك و شحال ديال عطينا زين خويا كلو على حسب, لا حسب كل. لقد تم تصوير المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من آه. عاوتاني من من ترا انا بغيت نشارك معكم هذا هذا البيع والشرير يلا سير صح سير شوف بارتاجي معنا هذا الشيء راه كتخلص لي لا الله يرضى عليك سير حنا راه ولاد الحرف والشرير ماشي مشكل نخلص انا مازال قاعد انا ما نفعل عندي تنبغي نخلصك انا والله تندير لك ابوني بالله الله يحفظك والله نمشي للدار تندير لك ابوني الله يسهل عليك اخويا التليفون عندك الله يحفظك والحق كتعرف ندير لك ابو الله اخويا الله كنتعاون انا بارك الله شباب راه كنلقاو معكم راه مزيان شباب اللي كيعاون معنا 4400 600 في الفيديو 4400 زوين مناسب وكلشي حبس الفيديو